De senaste månaderna har ju funderat massor över lärarrollen om och hur den förändrar sig i en digital värld där alla har tillgång till information och på något sätt är connected. De flesta av oss känner den här bilden från Laurentius de Voltolina från ungefär 1450 som visar kung Heinrich som håller en föreläsning för sina studenter vid universitetet i Bologna. Och det är en klassisk, traditionell undervisningssituation. Läraren är den som har eller äger kunskapen inom fyra väggar. Det är han som äger lärprocessen och på något sätt delar med sig om det som han bedömer är viktigt och relevant. Och studenterna eller eleverna de lyssnar och antecknar, ja, eller inte. När jag studerade och gick då var det väldigt mycket fokus på att aktivera elever. Jag skulle fokusera på att undervisa varierat, alltså låta elever arbeta själv eller i grupper och att jag själv bara skulle hålla väldigt korta föredrag. Det var mer aktiv för elever men det var fortsatt jag som var den som bestämde vilket material eleverna skulle jobba med och vilka frågor de skulle svara på. Och framförallt så var det jag som i slutet hade rätt svar. Och även om det gällde uppgifter där elever själv skulle leta efter information och presentera det skriftligt muntligt, så visste jag rätt så exakt vilka källor de hade tillgång till. Eftersom jag kunde granska biblioteket på förhand och jag var själv insatt i temat. Och om eleverna hade frågor så kom de till mig. För jag var ju den som visste allt och hade svar. Och ibland så frågade de hemma också. Och sen kom datorummet. Om vi hade tur så kunde vi gå dit med en klass en eller två gånger per läsåren. Och då kunde eleverna leta efter information på nätet. Det fanns en del information, men inte så mycket än. Och, ja, oavsett så hände det ibland att eleverna hittade information som inte jag hade hört om. Eller, baserat på saker som de såg på nätet, så kom de med frågor som, in, som jag inte kunde svara på. Och det var en obehaglig känsla. I alla fall i början. Men vad ska man göra? Det hjälpte inte att ryja. Så jag erkände ju för mina elever att jag inte visste. Och att eftersom jag kände ansvar, att jag skulle finna ute och förklara nästa gång vi ses. För jag skulle ju vara den som kunde och som skulle lära ut. Elevernas vardag blir ännu mer teknologirik. De har nätet i fickan. Den som telefonen är med var man går, också i skolan. De är vana med att googla. De är vana med att vara i kontakt med varandra, mer eller mindre 24-7. Så mina elever kom mer och mer med frågor och delvis information som också stridde emot det jag skulle lära ut. Jag hade ingen kontroll längre. Och jag kunde inte svara på alla frågor och jag kunde inte heller kolla upp allt och förklara nästa gång vi ses. Så på något sätt så var jag tvungen att ändra mitt sätt att undervisa. Jag fick tänka om och designa lärprocessen annorlunda. Det blir mer eh, i stil, okej, okay, vi finner ut av det tillsammans. Vi lär oss tillsammans. Jag kan visa eleverna hur, och vi kan finna ut och lösa problemet. Jag ägde på något sätt inte längre kunskapen i mitt klassrum. Den processen som jag precis beskrev, att jag på något sätt fick tänka om i eh, hur jag la upp undervisningen, det hade jag egentligen inte riktigt förstått själv förrän jag träffade Ellen November i samband med BETT 2018. Och vi hamnade i en sorts private workshop och pratade en del också. Och han satt ord på väldigt många av mina tankar. Och alltså allt det jag funderade på i samband med lärprocessen och lärarrollen i ett digitalt samhälle. Och eller november, han ställer nämligen bland annat frågan Who owns the learning? Och diskuterar vad det digitala samhället innebär för skolan, och för lärprocessen och också för bedömning. Och han lägger vikt på att alla elever ska ställa frågor och att läraren guidar dem. Och visar dem hur man angriper ett problem det man själv inte vet svaret. Och det innebär inte att läraren inte behöver kunna eller veta någonting om sitt ämne längre. Det är faktiskt tvärtom. För läraren ska också kunna handleda elever i att lära sig att lära. Och i att ställa bra frågor och lösa problem i ett ämnesområde. Och det kräver fruktansvärt mycket kunskap av en lärare. Men såklart är man en bra föreläsare. Så ska man inte bara sluta med det. Alltså att dela med sig av kunskap på ett engagerat sätt är fortfarande fruktansvärt viktigt. Och också en färdighet som man, alltså om man kan det, som man ska utnyttja. Och framförallt så bidrar det också i variation i skolan. Och det är också någonting som vi diskuterade med Ellen när jag mötte honom igen under NK2018. Och ja, han framhävde också att. Just när man föreläser eller är en bra storyteller som han kallade det för så är det viktigt att man samtidigt engagerar eleverna i det. Vi ska inte bara dela ut kunskap. Vi måste samtidigt lära eleverna att hitta, bedöma information och sätta den i en kontext. Så, so, the question I'm mulling about is what is the balance of really good storytelling which I understand you do every day with leaving out the facts and challenging students to find some of their own answers possibly from around the world to add even more value to their understanding of your stories with their own sense of inquiry. Framförallt måste vi lära tänka på att klassdomsväggarna de har på något sätt försvunnit i och med att teknologin har kommit in i klassrummet. Det är som Isa Janke säger, vi undervisar i så, som hon säger, cross action spaces. Alltså Eleverna har inte bara tillgång till mig som lärare vid en viss tid i ett visst rum. De har tillgång till andra personer, andra källor, andra verktyg genom teknologin. Och det har faktiskt blivit så att elever kommer inte längre till skolan för att kunna ta del av information. De kommer för att kunna ta del i en lärprocess. Och just den lärprocessen måste jag som lärare designa. Och då får jag ta hänsyn till den digitala, globalt konnektade världen vi och våra elever lever i. Det säger också Antjeis Astorp från Utdanningsdirektoratet när hon förklarar vad professionsfaglig digital kompetens är och vilken betydelse det digitala samhället har för lärarrollen. Om at forstå lærerrollen på ny måde i undervisningsrummet. Læreren må gå fra at være den der ved alt og er bedst, til i højere grad at være også være superviserende, guidende og vejledende i elevernes arbejde. Så ja, jeg tænker det lærerrollen i et digitalt samvælde i en digital verden, der aldrig har tilgang til information og er konnettede, det erdan har forandret sig, men måste ændre sig endnu mere. Det gäller att designa en lärprocess som inte längre är bunden till fyra väggar och en person som äger kunskapen och har kontroll över allt. Vi måste aktivera elever i den här processen, låta dem vara kreativa, till och med låta dem lösa problem som de själv har hittat på. Och så måste vi handleda dem i den processen. Och nej, det är inte lätt. Och som en god vän brukar säga, change is good. You go first.